يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب, زينب يا زينب لقيتك بالماي ماروتي يا زينب يا زينب يا, يا خوي متهش متهشم جبيني والسهم طاف عيني يا زينب زينب. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا, علي. يا شمعة علينا ابديت يا الحنينة زينب يا الحزينة يا زينب يا زينب لو قطعوا شمالي بالموت ما أبالي الحرم أبقى والي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب, يا زينب, زينب, زينب, زينب ما يجيبه قوي بالحبيبة متوجر لهيبه يا زينب يا زينب اللي كفلتيج متعهد حملتيج شفي قدمت ليج يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب لو قطعو شفوفي راح ألقى حتوفي عليا يبقى خوفي يا زينب يا زينب زينب يا الوديعة لو شفت الفجيعة مرمي على الشريعة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب شاخذني المنيه يا بنت الزجيه ولا شوفك سبيه يا زينب يا زينب قلبي سكينه نظامي واطفال بخيامي تصرخ يا امامي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب الموت انا ريده من اجل العقيده والدنيا الزهيده يا زينب يا زينب لحس ينسر وجودي او في لعه وحدي لزنودي يا, يا, <تصفيق> يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب <تصفيق> يا, يا زينب ويا لا تشوفي عسكر قص تشوفوفي مو قدرت يا زينب يا زينب شوفين العجايب والوال المصايب وهموم النوايب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب تاخذني الملية يا بنت الزجيه لا شب الشبية يا زينب يا زينب <تصفيق> قلبي اسكي لباني وقفال بخيامي اسرخ يا امامي يا زينب يا زينب, <تصفيق> يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب لو تشوفي عسكار قص جفوفي نظرة لسيوفي يا زينب يا زينب شوفين العجايب والوان المصايب وهموم ونوايب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب, يا زينب يا زيني يا زيني